Πολύ τρελο, μωρό. Ρε μαλαίκα, σοβαρέψου να βγούμε. Το έχω πάθει την πλάκα μου. Ρε μαλαίκα, σοβαρός, τι είναι αυτά που λες ρε φίλε. Το θέλω. Φέρτο. Φέρτο. Φέρ' το. Δικό μου είναι. Αχ, τι μάνα να πούν αυτός ο Τζίζου Τζεχφιρέλι Για πάρθη το τον έκανα σαλάστηκο πυρέλι Ήτο μάλλο να βρε του λόχα κοκορέλι Να πάγαινα να παίξω προς το έμορφο κ για να γιορτάσουμε του τζίρου στα τριάντα, Κίτρι πάνω στη γη. καλένα ένα σύμπολ πρέπει. Χωρί χέσο δεν βλέπετε. Τι τη <Ρι> Η μέρα από βράδα να γιορτάσω με τον Άζο Ρέω <Ρι> κι αν πληγωθώ, να μου δώσει τη γάζα. <Ρι> να σχάσει ένα χαμόγελο στα μούτρα του λάζα. <Ρι> Ωραίο θα τα ναι και πίσω το λιγάζα. <Ρι> Στον Ιορδανή πάνε και πάει, του αϊγιάννη. Έμα <Ρι> σκόψω, μόλι τον κόλου θα του κόψω το κεφάλι. Να πάμε για ρομάτσο και κρασάκι στο Σινάε. Έτσι την κολο γραμμή το Μολυθούμε σε λιβάδια κατά πράσινα μαγδόντας μαργαρίτες να του πω Πακουράστηκαν ανάρωθμα και μανίνε αγάπη παντοδύνια Αναμεσά σε μάτια δυο να μην χωράμε αγαλή, όχι φράγκος Στη σχέση αυτή δεν θα χωρούν η Ιδάλως τα ξαναπέραση του χρυστού στα πάθη, όχι φράγκο τη σχέση αυτή δεν θα χωρούν η Ιδάλως τα αυτή δεν θα χωρούν Λέ껠 φεύγει μανά την αυτή; <laughs>